En d'avui vos parlarem d'ocells, d'ornitologia i de les persones que estudien els ocells, els ornitòlegs. Anirem a Menorca perquè allà s'ha celebrat el quart congrés d'ornitologia de les Illes Balears. A més a més, durant el mes de gener es celebra el raconte internacional de les aus aquàtiques hibernants a zones humides. Us mostrarem el cens que s'ha realitzat en Achelebrà, a Campos. I ara, si us acompanyeu en el següent reportatge, aniran fins a una de les zones humides més importants de Mallorca, l'Albufera. Són les 8 del matí d'un dia ben especial al Parc Natural de Salbufera. Desenes d'ornitòlegs es troben avui per realitzar el recompte d'aus aquàtiques hibernants teenda per todos sea bastanteyendo esa consejería de esa fundación de conservación del botón negro del go investigadores y en que te como beneficioosa onnitología que son mediaes por ejemplo a bastante diversidad de personas en el mundo de la naturaleza con el mundo del estudio de las aves si no tienes ilusión no hay nada o sea nos gusta el mundo de las aves el mundo de la naturaleza y bueno nos apuntamos porque creemos que, que dentro de un orden hay eh, para les illes balears el censos acuàtiques és una bona herramienta per per saber com està el medi. Aquest cens es realitza cada any a Europa i altres índrets del planeta en unes dates concretes prefixades per un organisme internacional dedicat a la recerca de les zones humides. Arribau fins a aquesta deportadora i pujava a la plataforma. Navavam vermen que tots s'ixege. El recompte d'aus aquàtiques és un sistema que se realitza arreu del món. Aquest any, 2008, gener 2008, se compara en tota la sèrie, en concret a la bufera, a les recomptes des de l'any 86 i a partir de l'any 86 ara i les dades que tenim de cada mes de gener ens donen una visió global de l'evolució de l'hivernada d'ocells en aquestes zones òmides. En primer lloc, els participants es reuneixen per organitzar els grups distribuir les zones i rebre unes recomanacions bàsiques. Farem grups i ens repartim allò els diferents i arribem a la zona, llegamos al sitio, hacemos un censo de lo que ha i esperamos a que llegue el volvemos a censar lo que nos llegue i lo que està en, en el aire y volvemos para acá. I vaig jugant-te una mica amb l'helicòpter, aixecant-te o no aixecant, segons el que t'interessi tu. Perquè si ho aixecam tot a l'avellada és que és d'enterra, no paren compte, sol sal, sal de cara. Pensa que quan voles helicòpter que s'aixecen totes, totes les aus, doncs de vegades no és fàcil perquè te surten mil ànecs de cop eh, tots junts i s'ha de, de conèixer una miqueta, identificar... i abans de sortir, com bé agafar forces. El prenar de xocolata ja és una tradició en aquesta jornada. Els grups es distribueixen per Salbufera i es dirigeixen als llocs assignats. Abans de l'arribada de l'helicòpter han de fer un primer recompte. Els prismàtics i telescopis, a més de l'experiència, són imprescindibles per a aquesta tasca. Se comença en que les persones que arriben a puesto troben unes aus estàtiques, en què no hi ha hagut aquest vol d'helicòpter, i les aus estan, diríem, tranquil·les. Se fa un recompte en aquest nivell que mos dona unes dades. Finalment arriba l'helicòpter i les aus aixequen el vol. És un dels moments més esperats i els ornitòlegs han d'estar atents. S'ha de fer un recompte dels individus i una correcta identificació de les espècies. Com és habitual, les espècies més abundants són els colls blaus, els cullerots, les cel·les roses i les fotges. També hi ha importants poblacions d'altres àmneres, de gallinetes d'aigua o de grons. Grups molt grossos, com els cullerots, que és aquest aquí, això s'esmascla, mm? mm. i després un altre grup important és aquest, que són set celdes, que són les àneres més petites que tenim a Europa. Aquestes són fàcils. Quan les mires a contrallum, li pots veure aquest llistat i escul, cool, d'un altre color. Tots els participants es reuneixen de vell nou a les instal·lacions del parc. Ara és el moment de posar en comú les dades, consensuar les xifres i fer valoracions. Fene Estrepe de bo, poquets, poquets Estrepe de 10 Tu t'ho penses que aparen-se es que venguin de Cibollà, per exemple? Que el vol que veies un 500. i quan tu has passat se n'aixequen 350 N'hi ha, aquí hi ha n'arràs Votes quants en tenim. 290 de Montarralbos i després 200 de Montarralbos per tant, són, aquests dos de 90 i 200 són diferents. Ara, segurament coincideixem els animals estan molt escampats perquè en el parc hi ha bastanta d'aigua, no estan concentrats. Dona una sensació de que no hi ha gaire animals, però quan sumes no, no es compta que n'hi ha molt per tot. Avui hi ha hagut zones que no ha hagut molt d'ocells, en canvi, altres bandes, estaven molt concentrats. Hi ha hagut la zona de Cibollà, la zona de ras, que sí que hi havia molt d'ocells, molt de cap blaus, eh, bastantes cel·les. I globalment, per que algunes espècies se mantenen al mateixos nivells que l'any passat, als altres els anys anteriors, i qualca espècie augmenta, la qual cosa diguem, és un, un resultat molt positius Els resultats del cens d'enguany han estat considerat molt bons pels tècnics del parc un dels millors des de què es realitza el recompte. Sí, sí. S'han comptat quasi 12.000 aus de 48 espècies diferents d'ànneres, agrons, limícoles i altres ocells aquàtics. Aquesta xifra suposa més de 5 aus per hectàrea, possiblement gairebé al límit de la capacitat d'acollida del parc natural. Per damunt de tot estic content perquè ha vengut molta de gent, molt de voluntaris, molt de treballadors de la Conselleria, gent d'Ergob. De ha tingut una participació molt elevada i això ja és motiu d'orgull. Eh, a part d'això, recontenat bastant bé. Eh, la riquesa que té esparc, parc és importantíssima i se, se podria dir que està salvaguardada. Eh, jo anava desconsa d'avui, de qual manera constaten que la biodiversitat, que, que ja és el bufera, és enorme, és molt important a nivell, eh, no només balears, fins, fins i tot nacional o europeu, per segons quines espècies. I aquesta biodiversitat no està, de moment, eh, per sort, de vellant, sinó tot de control. Recorda, cada any durant el mes de gener es realitza el recompte d'aus aquàtiques hivernants. El CENS el coordina un organisme internacional i es realitza de forma simultània a Europa i a alguns països d'Amèrica. Les dades permeten conèixer l'evolució de les poblacions d'aus i l'estat de conservació dels ecosistemes. El Parc Natural de Salvofera és una de les zones humides més importants de la Mediterrània per a l'hivernada d'ocells.